Праця з провідним агрохолдингом пратем ХП і Смілянського технологічного фахового коледжу щодо дуальної освіти студентів розпочала ще два роки тому. Було важко, не все зрозуміло. Ми були фактично першопрохідцями у цьому процесі. Дуальна освіта, взагалі, в Україні це явище абсолютно нове. Це повинно зразу відзначити. Ми тут знаходимося, як би на передньому краї в Європі. Ця форма існує. У нас них у них там вона надзвичайно організаційно непроста. От ми, скажем так, проходимо цей досвід по-своєму. Ну, так як наші бійці на фронті освоюють там за лічені тижні складну техніку, так і ми цю технологію освоюємо надзвичайно швидко. Тут я повинен відзначити ну, велику заслугу фахівців МГП, які надзвичайно серйозно ставляться до цього до цієї роботи, і е, погоджують з нами. В основні всі заходи, так само, як ми погоджуємо все з ними. Поки що все вдається, поки що успіхи скажімо так, є і у них, бо вони отримали підготовлені фокійців, але вони є і у нас, тому що ми значно змінили наші підходи до освітнього процесу». Дуальна форма здобуття професійної освіти передбачає певний спосіб навчання. Теоретичний матеріал опановується в закладі з педагогом, а практичне навчання проходить на виробництві. І це зовсім не практика, оскільки в основі дуальної освіти не тільки закріплення теорії на практиці, а саме навчання в умовах виробництва. Ми почали співпрацю з Смілянським коледжем три роки тому з пілотним проєктом по впровадженню дуальної освіти, і це дало нам колосальні результати. І я хочу відмітити, що для нашої компанії, для МХП, це дуже цікавий шлях. Тому що попер... робота з молоддю – це цікаво, а й молодь – це наше майбутнє. Тому ми впевнені, що попереду будуть великі досягнення. Ми співпрацюємо за двома спеціальностями – це кіповці і механіки. І Більше ніж 60 студентів вже пройшли з нами співпрацю і залишились на наших підприємствах. До речі, в майбутньому, коли вони закінчують коледж і дуальну освіту, вони залишаються у нас на підприємстві і далі вступають в університети, продовжують дуальну освіту і вже йдуть по кар'єрній сходинці. Тобто це унікальна можливість і працювати, і вчитися? Вже, так? так, це унікальна можливість і е, вчитися, і працювати. І тут більш навіть не про працю, а про набуття практичного досвіду для них. Затим, Фахом, а за яким вони набувають тут теоретичних знань. Ніхто, крім нас, саме з таким девізом, агрохолдинг МХП вирішив розпочати складний, але дуже цікавий перспективний шлях щодо впровадження дуальної освіти. Смілянський коледж теж лише виграв, погодившись на пропозицію партнерів. Це дозволило змінити підходи до освітнього процесу. І наразі вже другий потік студентів повернувся у рідну Альба Матер. Представники Миронівського хлібопродукту приїхали побажати успіху, адже нині у них певний іспит чому четверокурсники вже навчились на практиці. Процес розбирання вузла. Вони зараз визначатимуть деталі, які зношуються в, в цьому механізмі. Ну, зараз якраз вони знімають. Ні, ні, так не витягнути, там запресовано. І ми маємо вал, на якому якийсь розміщуємо втулку. Олег, ти ж знаєш, що розповідати. Ось ну, одна втулка, йдемо все на виход. Ось вона сюди заходить. І друга, вона стоїть в корпусі, її теж випросовуємо, потім проводимо дефектацію. Провіряємо, скільки, який там знос. Перевіряємо друга, перва, дивимося, там. потім проміряємо, і виготовляємо, міряємо розміри і виготовляємо втулки на токарному станку. Це латяжний вал, вал водій. Він призначений для натягування цього шнеку, який знаходиться на горизонтальній лінії подачі кормів для, ну, для курей точки угу. то ви з таким працювали вже да, да, да. ми їздили на, на ремонт шнеку він знову деталі є сут це корпус підшипник підшипника підшипник це відкоженосовні деталі, які потрібно ну, замінити. І ти вже знаєш, що ти робити? Так. Да. Студенти, які повірили у перспективу дуальної освіти, ні разу не пошалкували. Твердять, і досвід незамін не отримали, і доросле життя побачили свою першу зарплату отримали. Проходив дуальну освіту і практику на Миронівській тахофабриці, Служба АСКВ зон вирощування, їздив по дільницях, виконував заявки, був спровідним. Все ремінь навчався чомусь знову. Нам коледж повністю всю основну базу давав, ми всю цю базу використовували там. Но деякі навички ми, звісно, там нові здобували, не такі, як ми посушили, бо і нове обладнання і так далі. Але в основному все підтвердилося, що ми вчили тут. Складно було? Ні. Якщо вчити тут, то там не складно. Ну, вже відчув себе от справжнім працівником да, виробництва? Так. Да, да, да. Мені дозволяли робити роботу під наглядом старших, то, як сказати, не помню. Ну, наставники. Наставники, так. Да. Вони мені дозволяли роботу робити, то мені сподобалося. Я міг це робити, мені це подобалося. Які відгуки отримав от в завершенні від я, я б не хотів звільнятися, мені прийшлося, щоб приїхати, здати семестр, так сказати. Я повернуся, бо хочу додати повернутися. Проходив дуальну освіту на підприємстві МКП, а саме е, забійний комплекс переробки курчат валерів е, в службі Аскава. Під е, час дуальної освіти ми так само виконували е, роботу разом з інженерами, е, а саме була різноманітна робота. В основному ми виконували роботу, е, пов'язану з втіленням практичною. Е, теоретичних знань у практичних причинах. Що найбільше сподобалось, це те, що справді була робота практичною, і можна було побачити все наживо, тобто, як це працює. І спробувати, руками. Да, да, спробувати руками, втілити в життя там, своє бачення роботи того або іншого приладу. Ну, «Втілювали в життя навички, теоретичні знання по підключенню обладнання. В цілому було дуже цікаво і мені сподобалося». Наразі агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» та «Смілянський коледж» планують лише розширювати свою співпрацю, бо це реальний шлях випускати в світ висококваліфіковані молоді кадри виробничих спеціальностей. Фахівці з персоналу підприємства вже працюють із третьокурсниками СТФК і запрошують їх теж продовжити навчання за дуальною формою освіти.